Σχιουή, ακούσαμε ότι έχασες το πάθος σου για τη Δημαρχία. Όλοι πράξον το γνωρίζουν ή το βάρος μου ασπαλό Αν πονάστο να γνωρίζουν δεν είναι καλό Όμως έτσι ακριβώς είναι το βαρος μου παλιό. αν ποναστο να γνωριζουν δεν ειναι καλο ομως ετσι ακριβως η πολη σε χρειάζεται καλό Γύρισθε στον δήμο αρχή ξανά Υπάρχει κύριε σε πολύ Να μην χαλώ, μη νοιαστείς που δεν νοιάζεμε Γύρισε στο δήμαρχο ξανιά Σκέψου λες τις πύχες που έκλεισες Τα πουλές για Στο πάρκο καριστές Κάθε μέρα η ώρι Δηλαδή, να